Blaze este un border collie de aproape 2 ani care i-a dat mari bătăi de cap dunei sale. Deși acum pare foarte liniștit și cooperant, în urmă cu un an și jumătate era mai degrabă o fiară. Blaze este un câine, da, e un e foarte deștept. E considerată această rasă din care îl face parte cea mai bună rasă pentru lucru, pentru drăsaj din lume. Însă, Blaze, când a venit vreodată uh, la lui la mine, era un câine agresiv la oameni. Ataca oameni, nu conta. Se lansa către ei și era gata să muște. Sutea în lesă și sărea în stânga, sărea în dreapta, oricine trecea, nu vrea să, să muște, să tace. A trebuit reabilitat. Deci, în primul rând, am făcut reabilitarea cu acest altă, dat, altă, ca după aceea, să pot să-l învăț pe calitățile lui native prin la de prima care l -a. Și după aceea a început să se exprime ca un col. În doar două luni a devenit un cățel vesel, jucăuș, foarte ascultător și atent la cerințele stăpânei. Numai bun de arătat lumii întregi. În general, pentru film și reclame, Uh, trebuie învățat uh, anumite exerciții care în mod normal în viața de zi cu zi nu le folosești. De exemplu, imaginează-ți că trebuie să deschide capacul de la toaletă și să tragă. traga. Eh, lucrurile astea nu o să le folosești în viața de zi cu zi. Însă, chestiunea asta în film dă foarte bine dacă scenarie bine aticui. Regizorii de reclame și filme caută de obicei câini obișnuiți cu oamenii foarte sociabili care să nu reacționeze agresiv la zgomote sau la lumini puternice. Pentru asta însă este nevoie de un timp mai îndelungat de pregătire.